زخور أمشى ولا تمني يا زخو كمين خبير تيلن عاشقتي وارد اللال وارمين شيعي خامتي ربنا تيام يا زخو كمين حرا دلال خملتي وارد اللال وارمين زخور أمشى أياسو أرداني تو، يا يارزاخو كامين. واري هو نارمان داني تو، باري دلالوا ريمين. نابو تو، يا يارزاخو كامين. واري روشامبي راني تو، باري دلالوا ريمين. أياسو What are دار مرخاسو عجيدا يا يارزاخو قامين كالها قربان وشهيدا بار دلالوار مين ضاجر بيرو يا يارزاخو قامين جاميلي و زون خوب کامن گل دلال